נאב אנחנו אנו נותים במסגרת אי-צ'י צי בלנס לפרש את איכות ה הון אשר משויכת לתנועה פאזה אלמנטרית רוד בסייקלינג רושים רושים חמשת אELEMENTים. יש שנהוג מקובל לתרגום לספָה הֲיִבְרִית. אם כך נוטים לפרש את חוויתו, כי נשמה התירט. תחונה אשר אזב את גופו לאחר אמרת. אנחנו מדברים בשפה סמלית, ועל כן יש להתייחס בפתיחות לפירוש הרדיקל, וניתן להניח, וניתן ניתן להניח כי מדובר לא רק על מוות פיזי, אקסטרמנטים וכו, אלא גם על מצב שבו אדם נמצא במצב הלא מודע, וצולל למעמקים או מעמקיה של מציות החלימה, בעוד גופה או גופו הפיזי נמצא פיזית, היא נמצאת או הגוף נמצא במצב סביל, פסיבי, של אי-תנועה. אי-תנועה. בנדיבות הוא תוך כדי שמירה על קופי של תיאר מצב פיזי סביל, רואי תנועה מסומלת, בצורה, יש, לד... יש לדייק. קפלט פלט, אוקיי? לא קו אלא פלט, משהו שהוא נמצא באופן כזה. ועוד שאנו רואים כאן מספר כי מספר קווים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ששר, אני מתרגמת, כאן את סמלי סמל האי-צ'ינג, רושינג, שמלומד ומתאוגם באמצעות הספר התמורות אי-צ'ינג העתיק. כדלעלה. הדרקון או תנועת הדרקון ששואף, תנועתו שואפת לרוב מעלה ולצדדים, ולית פזר, בליות חופשי, מאושר ללא מגבלה וללא קז. ומשוях. מקובל לשייך ישויות חיות שנקחדו מעולם קבע, שמסמלות את ה עצמה, העצמה של הרוח העתיקה. שבאה מאזורים מסוימים שיש בהם הרים גבוהות, הרי לפמים לפעמים, הרי שלג, מושלגים, שיוצא מהם פרעדים. Okay? תנועה דרקונית שהיא מקובל לדבר לה, כאל חייה מיסטית שלא קיימת, משום מה, נוהג ליצייר אותה ולivyem אותה ולשיח אותה לרוח שهي קצת קושטת בצד בתרלוגו, כן? ואני זקוק עדכון ישנה מה שנקרא היסטוגרAMA, okay? שזוהי טרגונומטרית צפה. המקדשת להבנה, פיאנו, וח, וניתוח, מדוייק, מתימתי פיזי של תנועת הנפשה בין אדם. פלט יש כבר רבה פלט, okay? כי אנפי האצ שמנחים אחד, אל גבי השני. על מנת uh, לזכור כי uh, כאשר ה-Dragon Rises, כאשר הדרקון, כאשר אנו כועסים למשל, כאשר אנו נמצאים באסטרל, אוקיי? כאשר אנחנו בטרנס מסוים, במצב טרנסי, או כשאנחנו חולמים יותר מדי חלימה מבאבט, שהיא מושכת אותנו לחלום ולא ליתקדם לעבר היקיצה מהחלום הזה, יש לנחות, והגוף הפיזי שלנו הוא מספיק חזק ויתן אלמנט לגרום לנו לא לשתעשה יותר מדי, בצורה פרובו, לא כדאית, אוקיי? אלא כדאי לנחות, ארצה, ולהחזיר אותנו למצב של תקימה. לעתים, ב... למשל, ברטריטים, רטריט אי-צ'ינג, אני מלמדת כיצד יש הוק בזהירות, תוך כדי שווה אסנה, שזה מונח ממסורת היוגית. שיש פאוזה בחיים, שאנו לעתים יש לנקוט ביתר זהירות, כאשר הסביבה המקומית או סביבה אשר נמצאת סביב האדם, שזקוק לפאוזה בחיים, ולתימ אף לשקיבה פיזית ממושכת, אינה נותנת ואינה מאפשרת, תנאי גדילה רוחנים או פיננסים, או כל גדילה שהיא, או נפשית. יש לנרוק ביתר זהירות ב במנח אחר, קרי בגיידנס אחרת, גיידנס מסוג אחר. Okay? אני מלמדת כיצד ניתן okay, לסיים חיים מספר אחד, בלא עזיבה, בלא שנאה, בלא יחזות. בהתאם לצרכי האדם. אך ורק אשר הוא הינו אדם מבוגר, בוגר, שמחזיק בקריירה, שמעוניין להתקדם הלאה. אם כך, כשאנו חולמים, מאוד חשוב לדייק באיזון. של אי התנועה, הידר התנועה המוחלטת, אל עבר, כן, של המודע. אל עבר צלילה אל תוך מעמקים שלנו. הרי בליזה זה לא נוכל להגיע למשאב פנימי שנותן של הכוח, של העצמה. ולכן... המקורות של רפואת סינית מציעים להתייחס ל... ווד אשר מעניק לנו את ההון כאחראית על יצירה של שלושת האוצרות ז'ינג צ'י שן במקום בו יש שיעדר איזון ישנה קרצה. לתוכה יכולה להיכנס גווה. אנני נוהגת ביהדות הקלאסית המיסטיקנית, באחד הזרמים נוהג ועפ לאסור לי קנס לחיפוש אחרי מה זה קושי מה זה רוח בלתינרית לא איננו ימושית ועפ לכן אנו נזרים בסמלים כיוון שאנחנו דוברים ספארי פועיד אנרגיה זה אנחנו מחויבים בוווקיבלר להrzיק במילון שתחלץ יסביר לנו בלילה חצי בхимיקלים בביולוגיה וATOMים שACHEN גם הם מצאו על okay. ידי אנשי מקצועים שונים. Um, אנחנו נחזים כההד באנשים מיקצוע שבעים מתחום הרפואה הסינית. צרור אנרגטי, כצרור מפתחות. Um, שבו אנחנו מחזיקים כל מיני דברים, אך לפעמים דברים שלא כבינו למצוא אותם. שמעורר רגשית את נפשו ואת נשמתו של האדם, רפואה עממית הסינית העתיקה מייחסת שורה שלמה של מחלות ותופעות קליניות, לחדירת הצרור האנרגטי מכנרתו לקון התגועה, לגופם של אנשים חיים. בתיem לכך ישנו מרחב טיפול ממוקד ומצב נפשיים מופחנים שנוצרים כתוצאה מי של לגואה חלמה פורצה, שיש בה היעדר הבטחה, היעדר ביטחון, חלימה על מחלות, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה על כעס, צורך בהבטחה, צורך בכמעות, צורך ב... אנשים אחרים בתשלום שיחזיקו לאורך זמן מלא, מלא, מלא, מלא בריאות נפשית. פחד. תחושה של פיזית, תחושה פיזית לא ברורה ולא מוסברת. כל תחושה פיזית, לא ברורה ולא מוסברת, שלא ניתן במענה. Okay? Uh, אני uh, מעדיפה שלא ניכנס ל-COVID-19, כי יש לחיפושי גוגל. Uh, ישנם ארגוני בריאות עולמיים שמעניקים מענה, שאני נמצאת כאחד מהם, okay? שתומכת במענה מקצועי. באופן uh, uh, אישי, אך לא ממוחשב ולא דיגיטלי, לגבי מצב uh, קים ולא מומצאה ולא uh, כמעשייה, אוקיי, okay? לא כפיקציה, אלא um, שאתם מרגישים שיש uh, פלסיפיקציה, מהמילה false, של um, סיפור או היסטוריה, מחלה, יש להתייעץ למומחה. אתם מחליטים, יום מומחה. סינית, המומחה הוא רופא ברפואה סינית, מטפל, מטפלת ברפואה סינית. ייעוץ קאנסלינג ברפואה סינית. חלומות, חלימה ל לדידוקציה, דיאגנוזה, בהתאם לכלים שיש אה, לנו בממצא אה, כאשר אשנב לנפש, שמעניקים חופש. אוקיי? אה, אין לקבל טיפול ברפואה סינית בחלימה ובכל סימפטום או סינדרום שקשור לחלימה מבלי דיאגנוזה. התוצאה של דיאגנוזה וכן תהליך אנרגטי טיפולי, או אח פשוט ליבוי רוחני. על פי תורת התמורות, הטוצר תמיד ישנו. בלנס שהוא מקובל על ידי המורה והתלמיד.